Gràcia Work Center és un dels primers centres de coworking de Barcelona, si no el primer. Va néixer a finals de 2007 fruit d'un projecte de Cristina Martínez Sandoval, la seva gestora, que va conèixer el model en un viatge a San Francisco. Aleshores, ni tan sols utilitzava el concepte coworking per definir el que estava fent. Gràcies a la seva trajectòria, Grasever Center s'ha convertit en un referent per la comunitat coworking de Catalunya. Els seus gestors i coworkers ens donen les set claus necessàries per entendre els beneficis del coworking. L'avantatge que ens hem trobat aquí ha sigut el conèixer tot de noves empreses que s'estaven creant que requerien de les nostres necessitats. Hem pogut crear molts vincles, amb aconseguint molts clients sense sortir de, del mateix lloc. Alhora també hem trobat el cas contrari, hem pogut trobar proveïdors o col·laboradors eh, que hem pogut treballar amb nosaltres, que venien ells eh, com autònoms o freelance, a realitzar la seva activitat i hem, hem congeniat molt bé i hem pogut fer moltes col·laboracions amb, amb altres projectes. Llavors, des d'un sol lloc hem trobat clients i proveïdors sense haver de, de desplaçar-nos. Jo crec que si treballes en un espai de coworking, working eh, el teu negoci, i la teva empresa, no només la coneixes tu, la coneix, per exemple, ja, la gent que comparteix amb tu l'espai. Eh, llavors diguéssim que ells, de forma espontània, són com altaveus del teu negoci, de la teva feina, dels teus serveis, i és molt fàcil que, que gràcies a això doncs, puguis trobar nous contactes o compartir projectes que si estàs a casa eh, sol no tindries la possibilitat. Simplement perquè no, coneix, no coneixeries aquesta gent. El, el feedback que veo al que puedo acceder es nulo estando en casa aquí pues todo lo contrario ese aislamiento se elimina realmente eh, puedo tener eh, una una respuesta a la evolución de mi trabajo inmediata a través de cualquier compañero que tenga cerca y que más o menos también se dedica al mismo tema que yo y ese aislamiento pues desaparece. Pues entré aquí en noviembre porque no hacía nada en casa, era muy difícil para mí estructurar los días y me sentí muy estresada, muy estresada, muy agobiada con todo lo que tenía que hacer y, y no encontraba un ritmo. Y nada, que entré aquí y mi, mi productividad ha cambiado mucho porque entro por la mañana y salgo por la tarde y cuando salgo de aquí no hago nada más. Y si hace falta que, que haga más, pues me quedo más tarde. Tengo las llaves y muchas veces entro los fines de semana también y significa que cuando estoy aquí trabajo y cuando salgo lo, lo puedo olvidar y me ha ayudado mucho, trabajo mucho, mucho más aquí que, que cuando estaba en casa. Yo creo que un espacio de coworking es un espacio eh, generador generado de conocimiento, eh, con esto que, voy a decir que Compartir un espai de treball amb altres professionals que tenen professions similars o coneixements similars als teus eh, pots eh, ajudar-te i, i aprendre dels altres. No? A més, si s'organitzen de vegades tallers o workshops, tant per la gent que està aquí com per gent de fora que estigui interessat, és una manera de conèixer una mica el treball dels altres eh, eh, i, i tu poder d'una manera d'aprendre, no?, i és possible que sigui relevant també en la teva, en la teva feina. Sobretot el tema econòmic que fa que sigui molt, molt més viable, poder fer front a totes les despeses, perquè a mi em sembla que tota la cobertura, de tot, costarà tant al mes i prou, saps? i Això va molt bé per fer, bueno, però amb els costos que, que tenim. Si tu tens una oficina pròpia, eh, tens una sèrie de despeses fixes, una, una càrrega en el sentit que els costos són més alts i estàs com més atat en, en el temps, no? més, tens més obligacions. Un espai de coworking, qualsevol espai de coworking, una de les seves eh, premisses és la flexibilitat. Mm, tu pots estar en un espai de coworking per setmanes, per mesos, mm, ho pots acoplar en el temps que ho necessitis, mm, depèn de, de les teves necessitats i de, teva, de la teva economia.